Boha, holka, si ostuda, dislike, prosím, skonči, krávo, si hnusná, hnusná, hnusná. nemáš rozum, krávo, se vytahuji, blbko, jedna, ježíš zasňáka kadrná, trošná prima, do na a hnus, vtf a vtf, rozmazlenkyně, rozmazlená. Boha, holka, si ostuda, Dislike, prosím skonči krávo, si hnusná. Hnusná, hnusná, nemáš rozum krávo. Boha ty vypadáš jako hovno, pěkná jako prkínko, od hajzlu, nemáš ani na iPhone, ty jedna socko. Musíš mít totálně stupidní rodiče Hrůza, prosím, přestaň natáčet Fuj, preboha, holka, si ostuda Dislike, prosím, skonči, krávo, si hnusná Nemáš rozum, krávo Máš strašně špičaté čelo. Kopl bych tě do něho boha, boha. Děláš ze sebe někoho jiného. To čelo je jako přistávací dráha pro letadlo. A ta brada doufám, že si ji ještě nikomu nepodřízla hrdlo. Prostě je to namyšlená kráva. Tahle holka by neměla mít žádný práva, fuj, preboha, holka, si ostuda, dislike, prosím skonči krávo, si hnusná, nemáš rozum krávo, fuj, preboha, holka, si ostuda, dislike, prosím skonči krávo, si hnusná. Máš rozum, kravo?